Філадельфія, яка не показує хорошої гри, не показує результатів, а виховує поки що найкраща бомбардира Національної хокейної ліги Чеха Якуба Варадчика. Здовні подивитися на гру Якуба Варадчика, нічого особливого, дивишся фінальні протоколи матчів, все стає на свої місця. Якуб Варадчик – людина номер один серед бомбардирів, найкращий асистент ліги, людина, яка закинула вже понад 20 шайб, і він зараз впевнено очолю цю снайперську Гонку. Якщо згадати про лідерів традиційних більше, Вєчкіна, Малкіна, Кросбі, на превеликий жаль вони в п'ятірці не представлені. Лише Євгеній Малкін посідає з п'ятого сходинку серед найкращих бомбардирів. І це, до речі, достатньо прикрий показник. Всі ми любимо, коли легенди, а це насправді це живі легенди Національної хокейної ліги, Малкін, Кросбі та Вєчкін, хотілося б, щоб вони показували легендарні показники. Ну, Скажімо, Вєчкін славиться закинутими шайбами, хотілося, аби у нього було ну, нехай не 50 шайб, як у попередньому сезоні, але хоча б шайб 40 закинутих, якби у Олександра було, я гадаю, вболівальники всіх команд були б задоволені. Ну якщо, б, звісно, що ці шайби не вирішили щось в останньому матчі. Хоча нинішнього сезону Вашингтон якраз показує достатньо гідну гру і в першу чергу це пов'язують з здатністю Олександра Овічкіна перелаштовуватися і грати в обороні. Минулого сезону він в обороні не грав, показав жалюгідний просто показник корисності на льдовому майданчику, найкращі снайпер-ліги, найгірший за корисністю. Ну це, власне, нонсенс, але такий нонсенс Саме трапився минулого сезону. Нинішнього сезону він менше закидає, але більше приділяє уваги діємо обороні. Не такий провальний Олександр на своїй позиції, як це було до цього. Вітіско спортивне відео.